Αυτό το βράδυ μη με αφήνεις μόνο σε ένα ναρκοπέδιο γύρνο. Αυτό το βράδυ που σε πίνω και στεγνώνω ή θα σωθώ ή θα χαθώ. Μην ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω και κράτησέ με αν θες, όσο κρατάει ένα καφές μην είναι ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω κι ύστερα μου για και πως θα'ρθείς ξανά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 Ξεφύγω και κράτησέ με αν θες, όσο κρατάει ένας καφές Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω Κι ύστερα μου πια, και πως θα'ρθείς ξανά Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω και κράτησέ με αν θες, όσο κρατάει ένας καφές Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω Ύστερα πες μου για, και πως θα ξα